اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی جلد جا کے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور پاکستان پاکستان پاکستان